Sokaknál ébresztő mentalitás az, hogy hogyan csinálhatunk meg valamit hatékonyan, ugyanakkor mégis gyorsan. Tálunk ez nem csak egy gondolat melegágya, hanem cégünk alapköve. Nagyrészt ösztönből jön, hogy valamit helyesen csináljunk, és napról napra újabb kihívások elé állítsuk önmagunkat. A Citrix-el fogva bemutatjuk az Erics HDX központi eszközkezelőt, Dual display-el, wi wifi-vel és USB-vel felszerelve. Ezen kívül támogatja a Skype-ot is. Tudjon meg többet a weboldalunkon, vagy keresse fel viszont eladóját. In Computing, compute smartly.